السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا دوستو آج ایک بار پھر ملتان میں ایسے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے لیے کارکنان سابق ایم ایل اے ملک عامر ڈوگر کے گھر جمع ہوئے تاہم گرفتاری دیے بغیر وہ رمانہ ہو گئے اور یہ ملتان میں گرفتاریوں کے لیے چوک پر پہنچنے والے پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما بھی گرفتاریاں دینے سے اجتناب کرتے ہوئے اور واپس چلے گئے اور آج ملتان سے جیل بھر و تحریک کی گرفتاریاں دینے کا وقت تھا لیکن گزشتہ روز پشاور میں جس طرح واقعہ ہوا وہاں بھی کارکن جمع ہوئے اور رہنما بھی جمع ہوئے لیکن گرفتاریاں دیے بغیر وہ روانہ ہو گئے اور اس کی صورتحال اور عجیب سی بات ہے کہ اس بار پی ٹی آئی کے جو سٹی صدر تھے ملک عدنان ڈوگر نے جو ملتان کے سٹی صدر ہیں انہوں نے کارکنوں کو ساتھ تھوڑا سا خطاب کیا اور بات کرنے کے بعد کارکنوں کو گھر جانے کا کہہ دیا یہ بائیس فروری کو عمران خان صاحب جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم پاکستان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا اور یہ جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے پر شاہ محمود قریشی اسد عمر اعظم سواتی اور دیگر رہنماؤں نے کچھ اور کارکنوں نے بھی گرفتاریاں دی اور پنڈی سے فیض الحسن چوہان زلفی بخاری اور پی ٹی آئی کے دوسرے دوسرے رہنماؤں نے بھی گرفتاریاں دی لیکن بڑی ہی قلیل تعداد میں اور سچی بات ہے کہ جیل بھرو تحریک مذاق بن کر رہ گئی مسخر بن گیا ایک ٹھٹھا اور مذاق بن کے رہ گیا ایک لطیفہ بن گیا کہ جی مت سوچئے گا کہ میں عمران خان خان کے عمران خان صاحب کے خلاف ہوں یہ پی ٹی آئی سے میرا کوئی ذاتی اناد ہے ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو دوستو اصل میں لیڈر کون ہوتا ہے نگاہ بلند بال نے کیا خوبصورت کہا نگہ بلند سخن دل نواز جاں پور سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے دوست کون ہوتا ہے لیڈر نے تین کام کرنے ہوتے ہیں نمبر ایک اس نے وقت کا تعین خود کرنا ہوتا ہے میدان جنگ کا تعین بھی بیٹل فیلڈ جہاں میدان جنگ جہاں اس نے سے جانا ہے اس کا بھی انتخاب اس نے خود کرنا ہے ٹائمنگ بھی خود اس نے طے کرنی ہوتی ہے اب دیکھیں جب اس نے بیٹل فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے تو آدھی جنگ وہ جیت چکا ہوتا ہے ٹائمنگ کا اپنی اس کا بھی کس وقت وہ مؤثر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ایک ایک اچھا خاصا وار کر سکتا ہے اپنے مخالف پر اس کا تعین بھی اسے خوب کرنا ہوتا ہے اور تیسری جو بات ہے اپنی قوت کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب سے پے در پے ایک بلنڈرز پولیٹیکل بلنڈرز ہو رہے ہیں اور اقتدار سے محرومی کے بعد یہ چیز تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور ہر پیدل پہ ان کو شکستیں ہوئی اور کسی جگہ پر ان کو کامیابی نہ ملے پاکستان تحریک انصاف کے کارکل جو ابھی آپ کو یہ دیکھے نظر آ رہا ہے باجوا از نو مور عمران اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کروانے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی تو جا سکتے تھے آپ دیکھیں بات یہ کہ جیسے ہمارے قائد خوبصورت ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی خوبصورت ہو کے جائے اور ہم بھی خوبصورت لگیں اور اس لیے اور ویسے بھی کیمرامین جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا زوم کر کے دکھاتے ہیں نا خوبصورت لڑکیوں کو تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی کیمرہ مین مجھ پہ بھی زوم کرے اور کسی کا تو دل لائے نا اور نہ ہو تو ہمارے قائد ہی ایک نظر دیکھ لیں وائف ہوں میرے میاں باہر ہوتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم ضرور جاؤ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا پیغام لے کے آئیں گے ہم غلام نہیں ہیں غلام کس کے آپ کے ہسبینڈ کے کون سے ملک میں وہ یو ایس اے میں ہیں کس کے غلام میں امریکہ کے تو وہ سمجھ پیارے بھی بہت رہے سے خان صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے خان ہے بہت خوش ہے دل خوش ہو گیا اس کے دل خوش تو دل خوش ہوتا ہے تو کچھ کہنے کو دل کرتا ہے کیا کہیں گے بہت کچھ کہنے کو ہے مجھے عمرہ نہیں رسیب کرتا کیا کرے حج نہیں رسیب کرتا کیا کرے مجھے عمران خان کو دیکھ لیے میری دنیا بدہ ہو گئی ہمارے سر ہم نے اس پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے بھی کارکنان ہیں یہ بیسیکلی یہ کوئی ڈائی ہارڈس قسم کے ورکرز نہیں ہے یہ ایک ان فیملی سے لوگوں کا تعلق ہے جو انہوں نے سیاست کو بھی ایک فن کے طور پر لیا ہوا ہے اور کبھی انہوں نے جیلوں یا ان سختیوں کا انہوں نے کہا تم نے دیکھی ہی نہیں تم نے دیکھی ہی نہیں گرمی رخسار حیات ہم نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں ان میں سے کسی شخص نے کوئی کرائسس سے نہیں گزرا یہ ایک برگرس فیملی کے لوگ ہے یہ وہ بچے ہے جو سوشل میڈیا کے شیر ہے یہ وہ شعر ہے جو کاغذی جسے کسی زمانے میں ہم کہتے تھے یہ شعر ہے یہ وہ شعر ہے اور سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا ہی کیا صورت حال ہے دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہو کر شخص کوئی دوسرے کو گالیاں بکے تو آپ نے اس کا کیا بگاڑ لینا ہے سوشل میڈیا بھی ایسی ہے اور ایک ایک بندے نے دو دو سو اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے وہ یکم جلغار کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھنا چھتے ہیں کہ ہاں لاکھوں لوگ شاید اس طرح ہی ان کے ہمنوا ہے اچھا اب دراصل ہے یہ کہ لیڈرشپ کا کمال یہ تھا عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اگر کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہے لیکن اس کی بات پہ بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ایک نکھڈ آدمی ہے ان کو ویژن ہی نہیں ہے جس شخص کا اپنی پارٹی کے بارے میں پارٹی کے ان ایکٹیوسٹ کے بارے میں اسسمنٹ غلط ہے وہ اسسمنٹ کر ہی نہیں پا رہے نہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ان کو علم ہے تو اسے کیا سیاست کرنی ہے یہ کوئی نظریاتی اور فکری بنیادوں پر اگر کھڑا ہے تو یہاں ہمیں نظریہ بھی نظر نہیں آتا کہ کن بنیادوں کے اوپر کیا یہاں اعظم سواتی جیسے نوسر باز کی جماعت ہے یہ جس نے امریکہ کا بہت بڑا فراڈ کیا کیا یہ جماعت جو جماعت ہم کہتے ہیں تبدیلی کی کون سی تبدیلی ہے جہاں عرب اور خربوں کے ٹھیکے دیے گئے جہاں ملک ریاض کے کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور اس کے عوض زمینیں لی گئی کیا توشہ خانے کے مال کو ہڑپ کرنے والا تو یہ جو کردار ہوتا ہے وہ نظریہ نہیں ہوتا نظریہ یا تو آپ نے معاشی سماجی کوئی نظریہ پیش کیا تو آپ نے یہ کیا کہ سب سے پہلے امریکہ یا آپ نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور اور امریکہ کے خلاف آپ نے آواز بلند کی ہم نے بھی کہا کہ چلے ہم نے بھی یہ کہا کہ امریکہ کے خلاف امریکہ ہمارے معاملے میں انٹروین کرتا ہے پالیٹکس میں انٹروین کرتا ہے ہمارا ہمارے جو اپنا ایک خود ارادی کا عمل ہے اس پہ یہ رکاوٹ ہے تو ہم نے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کے بعد کیا ہوا اسی امریکہ کے خلاف جو بات کیے جا رہے تھے وہ مسلسل دوبارہ یو ٹرن لیا اس نے کہا نہیں امریکہ الوالو نہیں تھا پھر وہ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات ختم ہو گئی آپ کی آپ کا ایمپورٹڈ حکومت والا کام ختم ہو گیا پھر آپ نے جنرل کمر جاوید باجبہ کے اوپر توپوں کے دہانے کھول دیئے خوب الفاظ کی گولہ باری کی ان کو جانور کہا سب کچھ کہا لوگوں نے ایک بار پھر پھر کہا یس فیکٹ ہے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے اسی سے عمران خان صاحب نے انہی اطار کے لونڈے سے دوا مانگی ہے جس کے سبب تمام قوم اور وہ خود بھی بیمار ہوئے ہیں تو آپ ایک کس بات کا لوگ اعتماد کرتے تو نظریہ اگر ذوالفکارلی بھٹو کے دور میں جب بھٹو سزائے موت کے قریب جا چکے تھے تو لوگوں لوگ نکلے بھی لوگوں نے گرفتاریاں بھی دی کوڑے بھی کھائے اور پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں جتنے کوڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ڈھائی لاکھ کوڑے پڑے کارکنوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو آپ ایک ایسی بھی مثال پیش نہیں کر سکتے کسی سیاسی جواد کی جس نے کبھی اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں اس کے بعد وہ کیا تھا بٹوئزم ایک نظریہ ایک سوچ کا نام تھا ایک عزت نفس کو عام آدمی کی بحال کرنے کا نام تھا جس پہ ایک وکار بلند کیا تھا کارکن کا ہی نہیں عام انسان کا بھی عام انسان کو جینے کا ہنر دے دیا تھا جو سر اٹھا کے چلنے کے قابل کر دیا تھا اس نے جاگیرداروں کے سامنے لوگوں کو بٹھانے پر بٹھا دیا تھا کہ وہ برابری کی بنیاد پر کھڑا کر دیا تھا تو لوگوں نے اس کو ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا اور مسلسل سندھ میں بھی ایم آر ڈی مومن چلی تو جنگ ہوئی اور وہاں گرفتاریاں بھی ہوئی اور ایٹی ایٹی ایٹ, ایٹ تک لوگ گرفتار رہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کے بڑے ڈائی ہاٹس کارکن ہیں ایکٹیویسٹ تھے جو ایک فکری بنیادوں پر میرا اختلاف ہی صحیح لیکن مجھے اس بات پر اعتراف ہے کہ قومی اتحاد کی تاریخ ہو یا کوئی بھی تاریخیں چلتی رہی ہوں جماعت اسلامی کا بڑا کلیدی کردار تھا یہ جی سڑکوں پر مار کھانے کھا سکتے ہیں جیلوں میں جا سکتے ہیں ایک نظریے کے لیے مار کھانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تیسری جماعت ٹی ایل پی ہے تاریخ لب بیک ہے ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز ہے کہ کوئی نظریہ ہے لبیک لب یا رسول اللہ جب وہ کہتے ہیں تو ایک فکری بنیادوں کے اوپر ایک بجلیاں سی ان کے دلوں میں کون جاتی ہیں ان کا دل اور دماغ پہ ایک جب لبیک لب یا رسول لبیک لب کہتے ہیں تو ایک فکر ایک سوچ ان کے اندر کر جاتی ہے تو جب لیکن تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں تحریک انصاف ایک فین کلب ہے اب دیکھیں اب اس نوجوان کو دیکھے کیا کہہ رہا ہیلے <سجد> <سجد> <سجد> اب شخص یہ شخصن کے اوپر چڑھا فوٹو سیشن کروایا دو لارے لگائے اور نیچے اترا بھاگ گیا شکایت اپنی لیڈرشپ سے بالکل جائز ہے اور کل جب لاہور ہائی کورٹ میں اور مذاب کیا گیا زین قریشی سے ایک طرف آپ گرفتاریاں دے رہے اور اس طرف دوسری طرف آپ کی تھوک کے حساب سے آپ نے ریٹر دائر کر دی پیٹیشنز دائر کی کہ ہماری زمانتیں لی جائے اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے جی اعلامتی تھی تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا تھی تو یہ ایک امبیرسنگ صورتحال عمران خان صاحب کے لیے ہے اور جس طرح منظور پیس پالٹی کے رہنما منظور وسان نے بھی کہا کہ عمران خان ہاں کی جیل بھرو تحریک کو انہوں نے کہا کہ یہ فلاپ ہو گیا ہے اور شیخ رشید وہ جو پنڈی بوایا اپنے آپ کو کہتا تھا تو بوڑھا بابا بڈا تو وہ بھی اپنے آپ کو پنڈی وہ کہتا تھا جیل میری سسرال ہے اور لیکن وہ گاڑی جب بیٹھ کے پتلی گلی سے وہ بھی فرار ہو گیا اس نے گرفتاری کیوں نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے گرفتاری کیوں نہیں دی میں نے یہ ایک طور پر دیکھا ہے لیڈرشپ میں جب آپ قربانی کی بات آتی ہے جب آپ سٹرگل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں کارکن آپ کے پیچھے پھر کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص ڈرامے کر رہا ہے معذرت کے ساتھ کارکنوں کو اور جو کا کچھ آپ کے میں سے پی ٹی آئی کے جو آپ فالوورز ہوں گے وہ بھی برا نہ منائیے گا سچی بات ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں ٹانگ پر جالی پلستر چڑھا رکھا ہے وہ چار پانچ ماہ 3 ماہ سے زیادہ کا کارسا ہو چکا ہے پلسٹر ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا پلستر پلسٹر میڈیکل کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ اتنی دیر اگر پلسٹر चढ़ा रहे تو وہ टांग ही ضائع ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اپ کی تو وہ 3 ماہ سے پلستر بھی چڑا ہوا ہے اور باقی بھی وہ تھی زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تو یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کارکونو کو اپ بیوقوف گدھا نہ سمجھے کارکود بہت ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر چوتیا بنا رہا ہے ہمیں اور یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔, اب ہو یہ راہ ہے, کہ علمیہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے اف اور ورل بینک کے اف کے پریشر پر یہ جو تمام مطالبات تسلیم کیے اور مہنگائی کر دی اور انفلیشن بڑھ گئی اور مہنگائی کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے عام انسان کی قوت خرید میں متاثر ہوئی ہے وہ تو پھر اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر عمران خان صاحب انہی کی جگہ پہ ہوتے تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا تھا جو شباز شریف صاحب نے کی ہے اگرچہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا کہ غلط کیا یا ٹھیک ہے یہ ہماری الحض بحث ہے لیکن مین بحث یہ ہے کہ جیل برو تحریک ایک مذاق اور فلاپ ایک مذاق بن گیا ہے ایک تمسخر اس کا جس طرح اڑایا جا رہا ہے تو یہ قصور کسی اور کا نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کا قصور ہے عمران خان صاحب کا ویژن کا قصور ہے جسے اب ویژن کہتے تھے عمران خان صاحب کیا سچی بات ہے دو ٹکے کا بھی ویژن اس شخص کے پاس لیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک سہاروں کے ذریعے کبھی پرویز مشرف کا سہارا چاہیے ہوتا تھا کسی نہ کسی بیساکھیوں کے ذریعے یہ کوشش کرتا رہا ہے کیونکہ عوام پہ اعتماد کرنے کو یہ تیار نہیں تھا اور میں آخر میں تو یہ کہوں گا کیونکہ عمران خان صاحب کی جو کور ہے نا ہر جماعت کی اپنی کور ہوتی ہے جس طرح مسلم لیگ کی جو کور ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے دکاندار ہیں ٹریڈرز ہیں یہ دکاندار ہیں اور یہ بھی قربانیاں قربانیاں نہیں دیا کرتے ووٹ تک تو دیتے ہیں لیکن یہ کوئی ڈائی ہارٹس ورکر نہیں ہوتے تو پاکستان پیپلس پارٹی کی جو کور ہے وہ مزدور ہیں کسان ہیں ریڈی بان ہے رکشہ ڈرائیور ہے تانگے والا ہے تو یہ پیس پارٹی کی کور تھی جو سے جو مار کھانا جانتے تھے تو تحریک انصاف میں جو کور ہے وہ خود تعین وہ نہیں کر پائے عمران خان صاحب کس طبقے کی سیاست کر رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو سیاست میں نہیں کرنے چاہیے سیاست ہی امیر آدمی کا کام ہے کہ وہ سیاست کرے اور کہہ تو بار دو سات کی بات ہے غلباً ایک ٹی وی چینلس پہ وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں کہا انہوں نے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی غریب یہ غریب لوگ کیوں سیاست کرتے ہیں یہ جو عام آدمی ان کے پاس روزی روٹی نہیں ہے وہ سیاست کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی کول کا تعین تو کر دیا تھا بہرحال کیونکہ البیہ یہ ہے کہ طبقاتی بنیادوں کے اوپر وہ قطن کو سیاست کرنے کے موڈ میں نہیں تھے وہ ایک پریویلیج کلاس جو آلریڈی مراد چاہتا طبقہ ہوتا ہے جو مزید مراد کے لیے سیاست لینے کے لیے ان کو ہتھیانے کے لیے ملکی وسائل کو لوٹنے کے لیے سیاست کرتی ہے یہ ان کی کور ہے اور جب وہ کور ہے تو پھر ان سے کیا گل ہے تو ان کو بھی عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کارکن نہیں جو پھانسیوں کے پھندوں پر جھوم جائے جو کوڑے کھائے جو آپ کے لیے جو آپ تو آرام سے ڈرائنگ میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ماریں کھاتا پھرے اور خوار ہوتا پھرے تو دوستو سب سے پہلے آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ عمران خان لکھڑ اور فضول سیاستدان اس لیے ہے کہ اس کی اپنی اپنی کی لفظ پر ہاتھ ہی نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اس کی بیماری کیا ہے اور وہ کہاں تک اس کا اس کی وہ بے باک ایسی اٹھا کر بیان دے دینے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی یہ کہنا کہ لاکھوں لوگ آ جائیں گے تو بھائی ایسا نہیں ہوتا پچیس میں کا واقعہ دیکھ لیں کیا کتنے لوگ نکلے تھے آپ اس وقت کتنی مار کھائی تھی آپ کی جو پچیس مئی کو جو آپ کے ساتھ ہوا کریں ابھی تک آپ کے کارکن کرتے ہیں کہ جب ہم ہمیں پولیس کے انتظامیہ نے ہمیں پیٹ کی تھی ہمارے ساتھ تو یہ یقین کریں کہ سب سے پہلے آپ ایک کسی نظریے یا فکر کو آپ متعارف کریں پارٹی میں تو اب آپ سے اجازت تو ناراض بھی نہ ہوئیے گا کسی نئے علاقے کے ساتھ نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش ہوں گا ہوں گا اپنی آرہ سے بھی ضرور نوازیے گا وسلام